Γεια σας, τι κανέπως είστε. Σας είστε καλά, Είμαι ο Χάρις Θεοχάρους. <laughs> έλα, έλα, έλα, έλα. Το ατύχημα μου γίνηκε στο 2000. Ήταν μόλις να από το στρατό. Ήμουν συνεπιβάτη σε ένα αυτογύητο, συγκεκριμένα κάθο πίσω μέση. Και αυτό το ανατράβηκε και έτσι θα ώστε να τροπή. Ε, κάπου χτυπήσω ο σπόντιλο, μου ζήτησα κατάγμα στο σπόντιλο. Με αποτέλεσμα τα κάτω άκρα μου να μην κίνονται σχεδόν καθόλου. Κάθε αναπηρία διαφορετική. Εμένα βασικά έκαμε αιμάτομα παραπάνω, δεν είναι κοπικιόντο. Μέλο έκαμε αιμάτομα. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρο μαζί μου, είπε μου ότι πρέπει να κάνω περίπου 6 μήνε να το αιμάτομα για να δούμε ποια νεύρα επηρεαστήκαν, ω ότου να δούμε πόση βλάβη έμεινε στα βόθικα. Θεωρώ ότι. Η αναπηρία σαν άνθρωπο με με πιο σοφό τη ζωή να, να, να δω άλλα πράγματα. Γιατί πάντα η δυσκολία σαν άνθρωπο ε, την όταν, όταν την, την παλέψει με λίγα λόγια. Ε, σαν άνθρωπο, είμαι ο ίδιο πάνω κάτω. Ε, η αναπηρία άλλαξε με στο ότι ε, κατάλαβα ότι η ζωή είναι ένα αγώνας που την παγιώνει. Εάν δεν την παγιώσει δεν θα τις ευκαιρίες που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Θέλει να τη διεκδικάς. Η αντίδραση της οικογένεια μου, όταν έγινε το ατύχημα, ε, κατάλαβα ε, ότι πήραν το πολλά δικά, που την όψιν ότι αστεναχωρηθήκαν πάρα πολλά. Ήταν για όλους δύσκολο βασικά και όταν εκτύπησα και πάει ένα κατάλαβα ότι η βλάι σοβαρή και δεν ναι ξέρω ότι και εγώ ήταν πως να τους το πω ή να το αντικρίσω, πως να το αντιμετωπίσω, πως να τους κάνω να καλύτερα. Ε, βλέποντα και μένα τα βήματα βελτιώσει που έκανα σε άποψη ψυχολογίας, ε, βλέπαμε ότι έκανα πράγματα μόνος μου, ότι ε, ε, ε, πολέμουν τη ζωή. Ε, μέσα από τα βιώματα δικά μου βλέπω ότι προχώρουν εγώ προς το καλό, έτσι, εκείνοι σιγά σιγά, σιγά βλέπαν το πιο θετικά το πράγμα και βλέπαν του ότι ήθελαν ξανά το χαμόγελο του βασικά πίσω. Η γυναίκα μου, εγώ έγνωσα μετά το ατύχημα σε ένα νυχτερινό κλαπ. Βασικά φλερτ ταραδίνε, άρεσε και μου το φλερτ. Εντάξει. Ένα κολονά, ένα από του ασθενικού που περίμενα να πάει η γυναίκα. Ένα από του ασθενικού που πάω κατευθείαν στο ψητό. Εγνωριστήκαμε, ερρωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε. Και αυτή τη στιγμή χάρησε μου και δύο υπέροχα παιδάκια, το Χριστόγνω και η Βασιλική και ε, έχω μια υπέροχη νεοικογενία. Ε, έμαθα πάντα στη ζωή μου τα, τα προβλήματα μου σε εισαγωγικά, να τα λύω εγώ ο ίδιος και όχι να μου τα οι άλλοι, και, αλλά όταν χρειαστώ τη βοήθεια να εμπάντα δίπλα μου στηρίζει με για οτιδήποτε χρειαστεί. Το μόνο δύσκολο που πέρασα ήταν στις αρχές της αναπηρία μου, όταν δεν εγνώριζα το τι θα απογίνω, είναι σαν που και ξανανήθηκα, όταν ήμουν στο νοσοκομείο και δεν ξέρα πώς ήταν να αντιθώ, πώ ήταν να αυτό συντηρηθώ με λίγα λόγια. Είχα τεράστια αναπορία στον εγκέφαλο μου, ε, ενέμπο, ε, ήταν, ήμουν όπως το μπλοκαρισμένο και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να κατανοήσω στον εγκέφαλο μου τι θα κάνω τώρα για να πάει. Ε, στην πόλη του χρόνου πηγαίνοντα μετά το νοσοκομείο, στην πτέρυγα, πλήγοντα που εκπαιδεύτηκα, και mm. έλεισα κάποιε απορίε στο εγκέφαλο μου. Ε, Τη στιγμή που σου μιλώ, είναι όλα φυσιολογικά για μένα. Είχα να το σκεφτώ μετά από παντρευτικά, γιατί όταν παντρευτήκε μόρα, βρίσκει παραπάνω δυσκολίε πινόψη, πιλά τρέξα μπορών, εσύ ένιωνα σουφή, αν πάει κάπου που πες, δεν μπορεί να πάει, εσύ παραπάνω μια σου. Είναι μόνο τρόπο τρόπος, σκεφτεία χωρί να με πάρει που κάτω πειράψω ε, το σκεφτείκα αρνητικά ότι εμπορά να τα βγάλω εις πέρας Γιατί είμαστε ζωή μου πολλά καλά αντικείριζομαι στην καρέκλα Αλλά σίγουρα ένα ζευγάρι πόδια Ένα τα πιο βολικών τώρα που έχω οικογένεια. Έχει οι άτομα που με βλέπουν να λένε και ήρθα από α πούμε ε, Έχει άλλους που έδιω σημασία αν κάνουν Εντάξει ένα θέμα που όσο οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί ε, ε, ε, ε, ε, ε, μ' αρέσει και η περιέργεια γιατί τούτο είναι το χειρότερο μπούρλα. Γιατί έτσι με μερικού που μπορεί να μην γνωρίζει, α πούμε. Και στο ξεκάρφο να αρτάει, ούτε, φίλε μου τι έπαζε, Α πούμε. Ε, ξέσε, τα πα στι εποχέ μα δεν τα κάμπι. Ε, δεν πάρω στο άλλο κόσμο να γνωρίζει γιατί είσαι τσιάμε. Έχει τόσο δεν υπάρχει κάποιο λόγο σοβαρό που λέω κάμπι. Όλα τα πράγματα ξερούν από το σπίτι. Γιατί ένα ε, γονιό έχει να πει ενάρρωστο, α πούμε. Ε, θέμα χτυπήματο που ο κόσμο τι είναι αρρώστο και το χτύμα γιατί πρώτα πρότα στο παιδί σου και μαθαίνει στο να είσαι λάθος, αντίληψη, περί, το, τι σημαίνει ένα χτύπημα ή ένα ατύχημα και δεύτερο ότι είναι αρρώσκη. Βλέπω εδώ που τα δικά μου τα μωρά. Τα δικά μου τα μωρά δουν έναν ένα μαξίδιο μπροστά του, ε, θα το δουν περίεργα ούτε να το συνδέσουν ε, περίεργα. Η παιδεία σε έναν παιδί που να το μάθεις κάτι α πούμε, δε, είναι όταν να το δει το παιδί σου έξω να ξέρει πώ θα τα αντιμετωπίσει σαν γονιό. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε σωστά τα πράγματα στην κοινωνία έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξέρω ότι πάω σε σχολεία και προσπαθώ στα παιδιά μα να του δείξω την άλλη πτυχή τη αναπηρία. Το καλύτερο, φίλε, πρέπει να συμπεριφέρονται όπω συμπεριφέρεστε στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Να σε, να σε βλέπω σαν άνθρωπο. Δεν ναι. και έχω κάποια διαφορά από άνθρωπο, είτε που σέναν, είτε που τη γυναίκα μου, είτε από οποιοδήποτε και ε, είμαι και εγώ άνθρωπος. Άρα, σαν άνθρωπος έχω την απέτηση, ο άλλος δεν με σέβεται τίποτε παραπάνω. Ζητώ σεβασμό όπως σέβομαι εγώ τους συνανθρώπους μου, ζητώ και εγώ το σεβασμό από τους υπόλοιπους. Σε θέμα προς μαζιμότητας, ω χώρα προσπαθούμε να βελτιώθουμε. Δεν θέλω να τα μηδενίζουμε Υπάρχουν και κάποια πράγματα, τα οποία εμπερίεργα ποιχή παρκαρώ σε πάρκιντα μπλε, Έναν κάποιο τρουφοχωριό, οτιδήποτε που εμπλέκει, βάλουμε το πιού. Πρέπει έχει κάρτα αναπηρία. Επίση, τα αυτοκίνητα πα στα πεζοδρόμια. Ετύχαμε ε, σε περίεργα πράγματα. Δηλαδή, πάω, βρίσκω αυτοκίνητο, μπρεάκι κάτω με την οικογένεια μου κάτω. Να, να έρθω εκεί, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, εγώ ίδιο. Ε, τούτα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να καταπολεμηθούν σιγά σιγά γιατί προσβάσιμα ένουν. Κάποιοι άλλοι μα τα στέλνουν προσβάσιμα. Έγιναν κάποιον αυτοκίνητο, έναν κάποιον φορτηγό, έναν κάποιον ασυνήθιδο που βάλε έναν κάθον των αχρήστων τζαμέ. Βασικά τούτα πρέπει να βελτιωθούν σε αυτήν την φάση. Τώρα ήταν παραπάνω χτίρια τώρα, τα καινούργια. Όπω λέμε, και η στάση κράτου αναβαθμίστηκε, έγινε πολλά καλή. Έτυχε να πω με τον Δήμαρχο, μέλη τη τις οργάσεις παραπληκονικοί που να πάνε και να, με, να δούμε και το χώρο ήταν κάτι ωραίο που μου άρεσε και μακάρα γίνονται έτσι έργα και προσπάθειες Είχα πάει σε μέρη που υποτίθεται είχα ράμπα την οποία έπρεπε να έρθουν δύο άντεμο για να με σπρώξουν από πάνω υποτίθεται είχα τοιλετ την οποία μέσα τοιλετ είχαν, είχαν καρέκλε, είχαν τραπεζάκια είχα οτιδήποτε άλλο που έβαζε γελούσου παρά να πάει να κάνεις στο που θέλει να πα κάμε, στη Ράζαγκεστο, α πούμε. Εντάξει, σκέφτομαι να έπρεπε να το κάνω για μέξω, ε, αλλά ευτυχώ δεν είμαι αίσθητο για τέτοιου είδου πράγματα. Έτσι, ε, αμέσω χλάμε λίγο που, που, που, που, που σε σέβονται σαν άτομο. Δηλαδή, ε, το πολλά έτσι των πραγματικών. Ε. Η λέξη αναπηρία ε, μια λέξη που, που, που για μένα μπορεί στον οποιοδήποτε άνθρωπο να δουστεί ανά πάσα στιγμή, και ώρα. Τι άμε που την καταλάβω εγώ, είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία στον εγκέφαλο. Ελπίζω να μην καταλαβαίνει την αποθέσμου. Ε, τι είναι που έχουν στενό μυαλί περίπου, και έχουν πραγματική αναπηρία. Τι είναι που δεν του καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι η έννοια τη αναπηρία. Ο αθλητισμό βοηθά πολλά. Το γνωρίζω από μένα που αγωνίζουμε Σε μπάσκετ στο αμαξίδιο, πρώτο κάνει τον κόσμο έξω από το σπίτι του. Δεύτερο, ε, κάνει τον να έχει μια φυσική καλή κατάσταση. Και γνωρίζω να αυτοί τι βόμβε τούτο. Προσπάθεια τη Google Team ε, την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία γιατί ενημερώνει τον κόσμο σε θέματα αναπηρία για να γνωρίζει ο κόσμο τι είναι αναπηρία, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πλήρε είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε και εμεί να δείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι παστοντικοί και ότι δεν είμαστε ρομπότ, και για να έχουμε λίγο περισσότερο σεβασμό. Κούκου.